السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة متفرعة من شارع شهاب في عمارة جديدة شقة دور تاني عمارة مدخل شيك اتنين اسانسير عمارة مباني عشرين عشرين بنبدأ الأول معاكم دا باب الشقة عندنا هنا أول حاجة بتقابلنا المطبخ الشقة بتتباع من غير الفرش لسه التوضيب جديد وفيه حبة إضافات بتخلص فيها عندنا الأسف هنا جيبسون بورد والأرضيات معموله بورسلين ده عندنا الأول حمام الضيوف بعد المطبخ وباب الشقه بعد كده بنطلع على الريسبشن الريسبشن على الشارع طبعا هنا مكان ما دخلنا الحمام الأول على اليمين وبعديه المطبخ نتفرج معاكم على الريسبشن في تكييفات سبليت موجودة تكييفات لسه جديدة لن تستخدم طبعا هنا عندنا البلكونة على الشارع وأدي الريسبشن بعد كده بنمشي فى الطرق طرق ان هي طويله جدا بيعملنا الحمام الثانى اللى بيخدم الغرفتين حتى الحمام معمول شغل جيبسون بورد السخان طب هنا اول غرفه على اليمين فيها بردك تكييف سبليت بعد كده بتقابلنا الغرفة الثانية بعد كده بتقابلنا الغرفة الماستر بس الحمام اللي على الشمال لسه متوضبش عشان كده مش هنقدر بس نفتحه لانه هو مقفول ده حمام الماستر هي تلاتة حمام وده الدريسنج متاخد من الأوضة اللي جنبها لو الناس حبت ان ترجعه وتقفل من هنا بحيث ان هو يتضم للأوضة التانية يوسعها وتلغي الدريسنج مفيش مشكلة لأن مساحة الأوضة كبيرة يعني دي معانا مساحة الأوضة فيها بردك تكييف وسبليت وفيها شباكين ايه؟ شباك على الجنينة وشباك على الجنب طبعا الطرقة معمولة شغل الجبسون بورد والإضاءات حتى لسه بتركب الشقة لسه بتتوضب توضيب جديد أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك على قدم ما نقدر علشان يوصل لأكبر ناس من المشاهدين وأتمنى تكون شقة النهاردة عجبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته